Ich bin wie Skeodor, Nagiell mit dir haben wir Schlaufetakor, Im Goblet Marmor will ich trumps fallen, Ich flots mit Zug und es schher, Krabatvariu, red koll und ja sham ben, lo دي با سبيك دولين فرنسيا لي فيك وزيتاو ستيوت بافي لي واتانو لبل ايتخات ويو كدا شتتخيل ببال خشوش كي بلاك باو بير واتانو دي Adir e oti, baby, b'shchata zavoti, yo, yo, baby, baby, go and I'll pull you to the door. Let's get into the car and we'll drive it all. Come